قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بقواها اذ بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بدم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل وستغنا وكذب بالحسنى فسنسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نعرا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجن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 الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن لم ينته لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدعنا ليقوس ندعو الزبانية كلا لا واسجد واقترب. الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يَتْلُو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليحكموا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 ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله ألحظ الله يا الله لمن حمد ربنا. Allah الله <سؤال> الذي جمع مالا وعده يحسب أن ماله أخلده كلا ليوبدل في الحطمة وما اِذَا إِنَّهَا عَلَيْهِمْ نُصِبَتْ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ دومين هي ديجوره من سجين فجعلهم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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله. الله اكبر الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ونشهد أن لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال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 ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا اللهم اجعله حجة لنا لا علينا اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم اجعل القران العظيم لقلوبنا ضياء ولابصارنا جلاء ولاسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم اسكنا به الظلل والبسنا به الحلل واسبغ به علينا النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به الصابرين وعند النعماء من الشاكرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين اللهم نفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم <تصفيق> الذي رفعت مكانه وأهيت سلطانه وبينت مرهانه وقلت يا أهز من قائل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 وتخويف وتهدي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى نزيل خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم قلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن الشر إلى الخير ومن البدعة إلى السنة ومن انواع الشرور كلها الى انواع الخير كلها يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك اللهم اجعلنا ممن من يقال لهم في الاخره اقرا وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحماً بعد الموت صل على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين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 اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفِّر المُحسِنين منا في المُسيئين يا رب العالمين، اللهم ما قسَمتَ في هذه الليلة الشريفة المُبارَكة من خيرٍ، وصحةٍ، وسلامةٍ، وعافيةٍ، وسعةِ رِزقٍ فاجعل لنا منه اوفر الحوض والنصيب وما انزل فيها من شر وبلاء وفتنه فاصرف عنا وعن المسلمين نسالك اللهم باسمائك الحسنى وصفاتك العلى خير هذه الليله فتحها نورها نصرها بركتها وهداها يا ذا الجلال والاكرام اللهم أغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات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 دون الالحاد مطمئنين وعند قيام الاشهاد امنين والى الفردوس الاعلى سابقين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم على لقبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود الى جناتك جنات الخلود في سدر مخضوض وطلح مندود وظل ممدود بها غفور يا ودود اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا فرجنا يا فرجنا إلى أم لغتي الأمور ويرجأنا إذا قطعت الأسباب وحين بيننا وبين الاهل واصحاب إلى هنا إلى هنا إلى هنا قد حضرنا ختم كتابك وأنا خنّى فتطردنا عن جنابك فان طردتنا فانه لا حول لنا ولا قوه الا بك اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الاخره كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة، وفي هذا البلد الحرام، وفي ليلةٍ من أرجَى ليالي العشر حسنَ الختام، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بعزِّك الذي لا يُرام، ومُلكك الذي لا يُضام، وبنورِك الذي ملأَ أركانَ عرشِك، أن تقبلَنا في هذا الموقِف والإكرام يا حي يا قيوم يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من أظهر الحسن وستر القبيح يا ماسق اليدين بالعطايا يا من رحمته وسعت كل شيء يا واسع المغفرة مددنا أيدينا إليك فلا تحرمنا ولا تخذلنا ولا تسرمنا ولا تطردنا وتقبل منا أجمعين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعتق رقابنا أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا وذوياتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أوصانا واستوصانا أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار برحمتك يا عزيز يا ربَّ اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من, من نيرانك اللهم اعده علينا اعواما عديده وازمنه مديده ونحن في خير وصحه وحياه سعيده اللهم انك تتفضل على عبادك بالنزول الى سماء الدنيا على ما يليق بجلالك وعظمتك فتقول هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه هل من سائل فاعطيه سؤله اللهم انا انا تبنا اليك فاقبل توبتنا ودعوناك فاجب دعاءنا وسالناك فاعطنا واستغفرناك فاغفر لنا اللهم انك تتفضل على عبادك بعتق رقابهم من النار في اخر ليله من رمضان اللهم فاشملنا بعفوك وغفرانك ورضوانك ورحمتك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك برحمتك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين اللهم انا نسأل ولا يخفى عليك شيء من أمرنا فاللهم لا تردنا خائمين اللهم لا تردنا خائبين، إلهنا ليس لنا في الوجود إله غيرك فيدعم وليس لنا رب سوى انادى المسلمين من كل سوء ومكروه اللهم اصبح احوال المسلمين اللهم احق بدماءهم اللهم احق بدماءهم واحفظ مقدساتهم اياد الجلال والاكرام اللهم احفظ المسجد الاقصى اللهم احفظ المسجد الاقصى اللهم احفظ المسجد الاقصى, اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظهم من الصهاينة المعتدين الغاشمين المحتلين المحاربين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكفنا شرورهم ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وسائل أعداء الدين اللهم إنا نكفيك، نسألك أن تكفينا تكفينا شرهم بعزتك وقدرتك يا ذا الجلال والإكرام ونعم الوكيل حسبنا الخالق من المخلوقين يا رب العالمين اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان الى هنا الى من تكلهم الى من تكلهم نعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره ان يحل بنا غضبك او ينزل علينا سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك اللهم انصر اخواننا في فلسطين واصلح حال اخواننا في العراق وفي ليبيا وارزقهم الامن والاستقرار وفي اليمن وفي سوريا واراكان وفي كل مكان يا ذا الجلال والاكرام اللهم أصلح وسائل الإعلام، ومواقع التواصل، ووسائل التعليم ومناهجه، واجعلها أدوات خيرٍ وتوجيهٍ لما فيه جمع الكلمة، ووحدة الصفوف، وتحقيق منهج الوسط والاعتدال، إنك أنت الله الكبير المتعال، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم احفظهم من الغلو والتطرف وَالْجَفَاءِ وَالِانْحِلَالِ وَالْمُخْدِرَاتِ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ يَا رفيع الدَّرَجَاتِ يَا مُكَفِّرَ السَّيِّئَاتِ يَا مُضَاعِفَ الْحَسَنَاتِ أَصْلِحْ نِسَاءَ الْمُسْلِمِينَ زَيِّنْهُنَّ بِالْحِجَابِ وَالْعَفَافِ والمحتسبين والمتطوعين والعاملين في خدمة الحرمين الشريفين وفي حفظ صحة المسلمين اللهم ارفع عنا الوباء واله اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اكشف عنا كورونا اللهم اكشف عنا كورونا اللهم اكشف عنا كورونا عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالمين اجمعين يا ذا الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم وفق رجال امننا اللهم وفق رجال امننا تقبل شهدائهم عاف جرحاهم اشف مرضاهم